Oh. <laughs> صفر خمسة ثلاثة تسعة صفر صفر صفر تسعة أو من قادم المملكة حصرياً لدى استوديو زفات زفافية. 0, سمية 4, اللي بذكرها كل ستة، خمسة اللي خمسه صفر، ثمانية صفر، أربعة صفر، ستة صفر، لا لطيب سمية اللي بذكرى كل الليالي تطيب سمية اللي باقيه فينا ابد ما تغيب سمية اللي لقبلات فزوا لها هيبة وغلا وترحيب الطيب سميات اللي بدكرها كل اللي يال الطيب سميات اللي باقية فينا أبد ما تغيب سنيات اللي لك بلد اللي لها والحسن قصه، اللي بها يكفي هذا الكون قصه، اللي زهت تاج النعم هي جوهره وبروق فصه، حصه اللي لها والحزن قصه اللي بهاها يكفي هذا الكون نصا اللي زهد تاج النعم هي جوهره وبرق فصه وفوق هذا كل شعر انكتب في وصف حور العين كل اللي تطيب، طيب سمية اللي باقية فينا أبد ما تغيب سمية اللي لك بلات بزولها حيبة وغلو وترحيب، حصة حصة بنت حصة خارج <مترجم> المملكه حصرياً لدى استوديو زفات زفافي جديد